بس اليوم ده أول ما نمت سمعت صوت البنت دي عمالة بتمد عليا بأسمي، بتقولي أنا زهرت لك كذا مرة بس أنت لحد دلوقتي متعرفش أنا مين، أنا نائلة ذات الشعور النائلة، كنت دايما بشوفك وأنت قاعد لوحدك وزعلان ومتضايق، هي ما بتستهلكش أصلاً، أنا من كتر حبك فيها، وافق عليا درس وأنا عمري ما زعلك أبداً، أنا هسيبك تفكر براحتك، هتوحشني. سلام وبعدها اختفى الاسم فضول يرن في وداني لحد ما قعدت ودورت على قصتها بقى مين نائلة دي اصلا طلعت نائلة بنت ابليس واتسمت نائلة ذات الشعر المائلة بسبب شكل شعرها المرعب واسمها برضو ام الصبيان عشان عندها 8 ملوك في عالم الجان كل ده وانا مش اي حاجه لحد ما نمت بقى لي راجل اسود ضخم ويعني حمرا وشكله غضبان قوي وقال لي انا لانس وابعاد عنها احسن واختفى بس صوته كان مليان غضب طبعا قمت من النوم في الوقت ده مفتكرت غير واحد بس هو اللي ممكن يساعدني في الموضوع ده مصطفى صاحبي وده اكتر واحد بيحب يقرأ في المورايات أصلا قلت اسأله يمكن يكون عارف مين هو دانهاج وياريتني ما سألته لأن دانهاج ده طلع ابن إبليس برضو مجرد معرفتي كده بدأت انا ادور بقى مين دانهاج ده طلع انه بيحب البنات جدا لدرجة انه بيحب نائلة اللي هي أخته وإن إبليس كان معينه مالك وكان في خلافات كتير قوي ما بين دنهش واخوه بسبب الحق المهم مصطفى نصحني إن أنا أشوف شيخ أفضل أو حد يكون فاهم في الحاجات دي أكتر عشان يعرف يتصرف معهم لأن دول مش أي حد يتصرف معها. ده ولاد ابليس فدخلت نمت وقلت بكره الصبح ان شاء الله يبقى يحلها الف حلاق بس جات لي نائله وكانت منهاره وبتقول لي ده نهش مش هيسيبك في حالك فسالتها ليه وأنا انا ما في اي حاجه قالت لي عاوز يتجوزني وما عشان بحبك انت, انت. صحيت تاني يوم وانا مش فاهم اي حاجه مين نائله ومين ده نهش وانا ايه اللي اصلا ادخل في النص ما بينهم انا ما جبتش حد ولا جيت ناحيه اصلا وليه بيحصل لي كل ده اصلا ولتني ابليس شخصيه وغير كل ده انا زن بقى ان هي بتحبني بس ثواني هو انا اتجننت انا بدافع عن جنيه المهم قلت اشغل قران في الشقه وبتاع يمكن هلاوس اكتئاب عادي بما اني في فتره اكتئاب يعني بس المره دي لما نمت بقى جالي ده انا هشؤ قال لي انا اللي بقول لك الكلمه يمكن ترجع في عقلك بس المره دي انت مش هترجع لما قلت لك اللي حزقت مني للحظه ما كنتش فاهم هو قصده على مين ولا قصده ايه بس ثواني كده ده قصده على مصطفى هو أو هو ايه ده هو ناوي يعمل ايه؟ ده صاحبي اللي بحتاجله في اي مشكلة لازم انبهه ولازم وأنا انا لسه هفكر انا لازم اكلمه حالا كلمت صاحبي والحمد لله هو كويس وهنا قررت ان انا لازم احل الموضوع قبل ما الدنيا تخرب وقبل ما اي حاجة تحصل تاني مش وقته اكتئاب او حزن او زعل المهم ان في ناس كتير اوي هتتضر بسببي بس انا مش عارف اخد قرار ولا اعمل ايه كلمت مصطفى وحكيتله بس انا قررت ان انا هرجع اقعد مع اهلي احكي لهم. يمكن حد فيهم يقدر يساعدني باي حاجه رحت لهم فقعدوا كالعاده يغلطوني فسبتهم ومشيت رجعت شقتي وانا قررت ان خلاص اشغل قران وبكرة الصبح ان شاء الله هيكون شيخ موجود في الشقه بيقرب وزي ما تيجي اللي مع ربنا وبيخسرش اول ما دخلت من باب الشقه لقيت ده ونايله واقفين قدامي وهو بيهددني انه هيموتها هيموتها ليه وعايز يتجوزها انا مالي وبعدين ساعتها هيموتني، إذا كان موت اللي كان نفسه يتجوزها، هيعمل في أنا إيه؟ بس الحمد لله في وقت زي ده أنا قريت آية الكرسي، والحمد لله إن هم اختفوا، نزلت جري أجيب شيخ من الجامعة على ناصية البيت، وإحنا ماشيين أنا حكيت له الخلاصة وهو رد عليا إن الموضوع عادي ومش أول مرة هو يحل حاجة زي دي، لي أهم حاجة أول ما نخش من, من الشقة ان انا ادخل اتوضا عشان هنصلي الرقايتين الاول اول ما دخل من باب الشقه حس بطاقه سلبيه غريبه قوي بس قال لي ما تشغلش بالك المهم ادخل اتوضا عشان نبدا نصلي يعني. المهم بدا يقرا إيه قران وبدانا نلف في الشقه بس انا راسي بدات تثقل انا ماشي معاه بالعافيه ايه اللي بيحصل هو انا ليه حاسس بالضغط ده حاسس ان في حر قوي و وفي طاقه سلبيه وانا جسمي بيتقل قوي وحرقتي بتتقل لحد ما في لحظه وقعت وفجاه لقيت ده انا جايه بيجري عليا وبيقول لي هموتك وهنا بدات الهلاوس بقى اشوفه وهو بيقتل مصطفى مره اشوفه وهو بيقتلني انا مره اشوفه هو بيقتل اهلي مره كل ده وانا سامع صوت الشيخ فعرفت ان ده تقريبا حلم فكنت بنطمن شويه وفي لحظه في وسط الهلاوس دي كل حاجه سكتت او بمعنى صح أنا اللي معدتش سامع حاجة، لحظة لما كان بيسمم الكلب، حسيت بخنقة جامدة جدا، ما كنتش طايق نفسي، إني شايفه بيسمم الكلب بتاعي وأنا مش عارف أعمل له حاجة، مش عارف خلاص الكلب راح، وفجأة لقيت دنش ونايلة واقفين قدامي في نفس منظر باب الشقة لما جيت أفتح ولقيتهم قدامي، بس الفكرة إن المرة دي انا جوه وهم بره الشقه هي قايله لي هتوحشني وده هيشقل لي سلام مش عايز اشوفك تاني في اللحظه دي حسيت بالشيخ وهو بيفوقني من اللحظه بيقول لي ان هو شاف القصه كامله قدامه وبشويه حاجات حصلت كده و... بس هو مش راضي يحكي لي ايه هي قال لي في تفاصيل حصلت بس انا ما اعرفش عنها حاجه ومش عايز يحكيها لي وقال لي ما تحاولش تقعد لوحدك كتير وانت زعلان او انت لوحدك اصلا بلاش تبعد لوحدك كتير وشغل قران دايما في الشقه ومشى في اللحظه دي ما فكرتش في اي حاجه غير اني اكلم مصطفى واهلي اطمن عليهم بس الحمد لله هما كويسين انا الحمد لله الفتره دي بقيت كويس شويه وبحاول ان انا مزعلش نفسي على اي حاجه اي حاجه تولع الا ان انا مر بايام زي دي تاني انا كانت بتيجي عليا ايام كنتش بنام من الرعب كنتش بنام من الخنة. ما كنتش بنام من وجع القلب انا ايه اللي جايبني الكل ده؟ هيولعوا كلهم في بعض انا مالي وقررت مشغلش بالي او حياتي بأي حد انا ليه بحياتي وليه بشغلي ليش بقى أي حاجة تاني ومن ساعة ما خدت شوية القرارات دي وانا الحمد لله كويس بس اهتمامنا الى وحشني جدا